Hei! Tässä on Commodore 64 toiminnan ja käytön aila Love 8-pit-tapahtumissa. Laitteemme on erityisesti suunniteltu näyttelytapahtien käyttöä varten. Tietokoneen käyttö on helppoa, mutta sen toiminnasta on hyvä tietää pari asiaa alkoon. Tässä on paikka, johon Commodore 64 sen laitetaan kiinni. Vieressä on kaksi joystickporttia, jotka toimivat Tatar-liitännällä. Commodore-virtanappi on ja virtalähteen paikan välissä. ILAVE API-tapahtumissa Commodore 64 on varustettu pelimoduulilla. Se laitetaan kiinni laitteen taakse niin, että sen päällä olevat napit osoittavat ylöspäin. Seuraavaksi laitetaan TV-johto kiinni. Tässä on vanhemmille RF-johto, joka liitetään television liitäntään. Jos RF-johtoa ei ole, voi kytkeä monitorikaapelin porttiin joka on TV-johdon vieressä. Nyt kytketään virtalähde eli PSU Commodoreen. Varmista, että johto menee oikein ieniura johdon liittimessä osoittaa ylöspäin, kun se kytketään virtaliitäntään kiinni. Silloin se menee helposti kiinni laitteeseen ja on oikein kytketty. Nyt kytketään vir virtalähde pistorasiaan. Seuraavaksi laitamme Katariliitännällä varustetut joystickin joystick kiinni Commodorein joystick-portteihin. Commodoreissa on kaksi joystick-porttia. Tässä liitimme porttiin yksi joystickin ja nyt liitämme porttiin kaksi joystickin. Commodoressa pelit yleensä toimivat niin, että pelejä ohdotaan kakkosportin joystickille. Se portti on virtalähteen pistokkeen vieressä. Kuten äsken kytkimme takaksi, se olisi virtalähteen virtalähden viereen. Ja Voimme laittaa television päälle kiinni ja huomaamme, että TV näyttää antenniliitännän kuvaa, koska tässä tapauksessa Commodore on kytketty antennijohdolla televisioon. Virrat lähtivät päälle ja peli lähti latautumaan. Tämä siksi, koska peli on paikallaan ja se muistaa viimeksi pelatun peli. Tämä peli, jota pelaamme, on Sticks. Käynnistysvaiheessa painamme runstop-näppäintä. Seuraavaksi painamme N-kirjainta. Jokaisessa kohdassa, minkä kone kysyy, jotta pääsemme peliin. Ja näin peli alkaa. Tässä pelissä pelaajan tehtävänä on saada peittoon 75% pinta-alasta ja varoa, ettei pelaajan osuuta. Kun 75% on täynnä, pääsee seuraavalle tasolle. Stix-peli on siitä poikkeuksellinen Commodore-peli, koska siinä pelataan joistikilla ja konsoistikportissa yksi kiinni. Se on harvinaista Commodore 64-tietokoneella. Näin siis pelataan Stix-peliä vuodelta 1983 Commodore 64-tietokoneella. Nyt katsomme, kuinka voimme vaihtaa peliä Commodore 64-tietokoneella. I love 8-bit tapahtumassa. Pelimoduuli on laitteen takana kytkettynä. Laito voidaan resetoida painamalla oikeanpuolimmaista nappia. Pelejä voi vaihtaa pelivalikosta Sinne pääsee painamalla moduulin keskimmäistä nappia. Tämän jälkeen avautuu hakemista, jossa ovat pelit. Käytä joystickia, kun on kytketty soistikportti numero 2. Se on virtalähteen vieressä. Saat listan pelejä, mistä voit valita, mitä voit pelata. Peli latautuu ja avaa intron. Paina välilyöntiä intron ohittaaksesi ja hetken tästä peli alkaa. Tässä on Commando, joka on yksi kuuluisimmista Commodore 64 pelistä. Painamalla moduulin keskimmäistä nappia, voit vaihtaa peliä. Tapipainallus vie sinut takaisin pelivalikkoon. Selaa pelejä hakemistossa ja valitse mieleinen peli. Silloin kun tiedosto on PRG-päätteinen, se tarkoittaa, että voit käynnistää peli. Joskus peli ei käynnisty, mutta ei hätää. Voit painaa moduulin keskimmäistä nappia ja kokeilla toista PRG-tiedostoa. Esimerkiksi nyt näet, miten peli käynnistetään PRK-tiedostoilla. Pelin latautumisen kanssa kannattaa olla kärsivällinen. Yleensä pelissä on intro, josta eteenpäin pääsee painamalla välilyöntiä. Peli on nyt osittain latautunut. Ja painamalla pääsee jatkamaan. Pelin aloituskuva käynnistyi ja peli jatkaa latautumista. Pelissä on käynnistysohjeet, joita seurataan ja peliä voi alkaa pelaamaan. Tässä tapauksessa N-nappia painamalla. Näin toimii Commodore 64 I Love A tapahtumissa Peli oli Commodore 64 oli aivan loistava laite ja se on vielä tänä päivänä. Nähdään! Moi!